ממי, עכשיו, להצלם? זה מצולם, זה בדיוק. אה, אה, בסולם. בזמן טוב, Baby, I'm falling. I'm in your shadow, holding on. Keep us together. Keep on living, even when we're not together. There are people in the world, and there are others. <laughs> we're destined שדעת כמו שבי We're gonna take us all the way, we're gonna smash through our walls and tear them down. I don't need no sleep, I don't need no sleep. תגיד מה מי זו כבודך מאחנים לכם שלא היו לכם שימות בזה לעולם סיבור יחד סיבור יחד שפוך האמא של התולם משפני לעולם אנחנו נעבור בואו